لم تعلقوا على على بيان المشايخ في غزه. البيان هذا بعض الاخوه رابطوه بكلام الملك، لا هو ما له علاقه بالملك، هو البيان معد قبل آه قبل كلام الملك ولكنه لكنه نزل في تويتر قدرا صدفه بعد كلام الملك، هو بالعكس هو ضد كلام الملك، الملك الملك يدافع الملك ضد حماس وهذا يدافع عن حماس وضد اسرائيل. البيان هذا آه محتواه ما عدا نقطتين، محتواه جميل. محتوى البيان جميل يعني موقف مبدئي ضد اسرائيل ومع المقاومة ودعاء لهم وحتى لو كان هناك ملاحظات عليهم في المنهج في البرنامج ما عليك ما أنهم يقفون في وجه العدو فالمفروض يجب ان تقف معهم على كل حال آآ انما آآ حينما وجهوا عده رسائل عده رسائل وجهوا رسائل كثيره الرسالة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الرسالة الرابعة إلى علماء الأمة ودعاتها، يذكرون بها مسؤوليتهم العظيمة أمام الله عز وجل في نصرة المظلومين وسائر كف الظالمين وردعهم أيا كانوا وبيان الحق الواجب في هذه النازلة دون تردد أو تباطؤ. وأي خير فيما يرى في من يرى أشلاء المسلمين تتناثر ودمائهم أه تسيل إنهارا وهو بارد القلب ساكت اللسان، المشكلة أن هذا الكلام موقعين أنا أقول عليكم بعض الأسماء هم الذين يمارسون برود القلب سكوت اللسان لانهم يتكلمون ب يعني بسيف مرفوع عن اسرائيل ويثنون على الملك ويزكون الملك و الملك من الجريمه والعياذ بالله فيقولون ان المعول على العلماء والدعاه من أمتنا كبير واننا نعيذهم بالله من وعيده عز وجل وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والحق او شارك في التلبيس على المسلمين وعانى الظالم ولو بشطر كلمه. هم اعانوا الظالم ليس بشطر كلمه بل بجمل طويله فيها نوع انواع مختلفه من تزكيه المجرم اللي هو ابن سعود. الرساله الثانيه أرسل رساله اخرى هذه رساله للعلماء الى الحكومات المنطقه. هنا يعني هم تناقضوا هم يخاطبون آه انفسهم بمسؤوليتهم ثم يتناقضون في الرساله السادسه الى حكومات المنطقه يخوفون فيها من التواطؤ مع العدو وخذلان المسلمين والمظلومين والمستضعفين فقد قال عليه الصلاه ما من امرئ يخذل امرا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهب فيه من حرمته الا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. آه المصيبه هنا هم يعلمون ان مصر متآمرة ليست خاذله، ليست ساكته بس ومقصره، متآمرة، والسعوديه متآمرة. طيب انتم قبل قليل حملتم نفسكم المسؤوليه بصفتكم علماء، لماذا؟ هنا هنا تكتمون العلم، وقد وقد اثبتتم قبل قليل ان من يكتم العلم يتعرض للوعيد الشديد بالكتاب والسنه. يعني هم يحملون انفسهم الجريمه بنفس كتابتهم. طيب انتم انتم ما دام وجهتوا رساله للعلماء للحكام، قولوا الحقيقة، قولوا أنتم خونة، أنتم متأورين مع الظالم، أما أما أن تصفهم بأنهم قد قد قصّروا بمعنى خذلوا المسلمين، فأنا الحقيقة تضليل للأمة، مهما مهما كثر عدد الموقعين، عدد الموقعين تقريبا 86 منهم يعني منهم أسماء معروفة في البلد وكثيرة.